إذا ترك الإمام التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سبل السهو فماذا يفعل؟ إن ذكر بعد السلام السهو وإن طال الفصل سقط عند جمع من العلم، وإن لقى الله في بيته فلا بأس، أحسن وأكمل <تصفيق>